Оксана Мартинович Змиричинська приїхала з Червонограда, розповідає, гончарством займається понад 30 років. Завтра проведе для тернополян майстер-клас. «Першому, чому навчати розмови з глиною, тому що глина жива, і людина, коли дітки сідають і беруть руку глину, а вона починає розкотати, коли ти центруєш, вона відчуває цю живість глини. Спілкування з природою, світом і бажання створити щось своє своїми руками». Катерина Власова з Полтави участь у фестивалі бере втретє. Жінка каже, цього року виготовлятиме посуд. Розповіла, як правильно за ним доглядати. «Щодо миття посуду, то я б не рекомендувала використовувати посудно-мийну машину і якісь такі агресивні миючі засоби. От, наприклад, засіб для миття дитячого посуду, він підійде, я вважаю. Ми таким користуємося, і я б його радила. А також я б радила використовувати ну, сушильну сушку для посуду, для того, щоб він висихав, а потім вже складати його в шафу. Ну, і, і також перед першим використанням воно тут стоїть, трошки пилючкою припадає, то теплою водою промити перед першим використанням». Наразі на фестивалі встановили 5 локацій, зокрема, облаштували зону для стрільби з лука, розповіла співорганізаторка Оляна Джигренюк. Монтується локація виставка, де будуть представлені роботи учасників, які вже приїхали і ще в дорозі. Також на локації виставки будуть представлені роботи з попередніх фестивалів, щоб люди могли подивитися, що ми колись робили. Випал вогняної скульптури буде у суботу. Планується в лекторії У нас будуть презентації письменників та психотерап... психологів. Все, тема все, що пов'язано з глиною, також у нас буде діяти глиняний басейн, де, можна, де будуть відбуватися глиняні бої». Уляна Джегринюк каже, міжнародний фестиваль гончарів проводять за підтримки Українського культурного фонду. Перший фестиваль гончарів у Тернополі відбувся у 2016 році. Леся Продоус, Оксана Галіяш, Новини на Суспільному, Тернопіль.